السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام ازوي تكلمنا في الفيديو السابق حول مفهوم البكاره او العذريه في الغنوصيه وقبل ما نتكلموا حول ربط البكاره او العذريه بالمرأه في الاديان بصفه عامه لازمنا نتكلموا على مفهوم المراه في الغنوصيه طبعا وقت نفهموا مفهوم المراه في الغنوصيه تو ناخذ فكره علاش الاديان والمعتقدات ربطت البكاره او العذريه بالمرأه. اذا احنا باش في الفيديوهات القادمه والفيديو هذه نتبع اسلوب أنها نركزوا على فكره واحده باش نفهموا مليح الغنوصيه والفكر الغنوصي كما قلت ونعاود نقول ان الفكر الغنوصي يعتمد على الحس وعلى الطبيعه اكثر منه على الفكر والافكار والتفكير صحيح ان الغنوصيه تعتمد على الجانب الحسي ولكن الجانب الحسي الواقعي الذي مرتبط ارتباط كلي بالطبيعه إذا في هذه الفيديو بش نحاول نفهم شنو المرأة في الغنوصية أول نقطة لازم نعرفها إن في الغنوصية ما فماش مصطلح مرأة ورجل الغنوصية تعتبر كلمة مرأة ورجل هي مصطلحات بشرية إنسانية بحتة ليس لها أي أساس الطبيعة، وإن طريقة التعامل البشري وتكوين ما يسمى بالأسرة أو المجتمع البشري هي اللي أوجدت هذا المصطلح، ولأن الغنوصية لا تهتم بالخصوصيات اللي تخص الموجودات مهما كانت سواء كانت إنسان أو غير إنسان، فهي لا تستعمل كلمة. مرأة ورجل، وإنما تستعمل كلمة أخرى اللي هي الأنثى والذكر إذن باش نتكلم عن المرأة في الغنوصية من الأحسن أن ننطلق من فكرة الأنثى ومفهوم الأنثى في الغنوصية طبعا مفهوم الأنثى في الغنوصية ليس خاصة بالإنسان وليس خاصة بالحيوان وليس خاصة بالأحياء بصفة عامة بل هو مفهوم أشمل من ذلك والذي يرمز إليه بالسلبي إذن من الأحسن أن نستخدم في الأول كلمة سلبي التي هي أشمل وتشمل الأنثى وتشمل المرأة وتشمل كل ما له خصوصية السلبي إذن هذه النقطة الأولى لازمنا نعرفها لازمنا نفهم أن الغنوصية تعتمد على أشياء نجم نقوله أحنا شمولية ولا تدخل في الخصوصية أما النقطة الثانية اللي لازمنا نعرفها هي أن السلبي ليس مقصود به الغير جيد أحنا نعرف في التعامل متاعنا البشري وطريقة المحاكاة أو ما يسمى طريقة التعامل ديما نغزر للسلبي على أساس إنه شيء غير جيد يعني شيء أقل قيمة وهذا التفكير هو أيضا تفكير بشري بعيد كل البعد عن الحقيقة الفعلية وإنما نتيجة الموروث الفكري والثقافي الذي تعلمه الانسان خلال الأشياء احنا نعرف ان في الطبيعه السلبي لا يقل قيمه عن الايجابي صحيح ان السلبي عنده الخصوصيه متاعه والايجابي عنده الخصوصيه متاعه ولكن كلاهم مهمين في وجود هذا الوجود المادي إذا هذه الفكرة المسبقة على أساس أن السلبي حاجة مش باهية هذا مش صحيح والغنصية ترى أن في عالم الوجود المادي السلبي والإيجابي لهم نفس القيمة رغم أن كل واحد منهم عنده وظيفة مختلفة وتكمل الأخر وتعتبر ضمن التكوين الوجود المادي. بل الغنوصيه تذهب اكثر من ذلك، تعتبر ان السلبي له امتداد خارج الوجود المادي، بل تعتبره انه اعمق واكثر عمق واكثر اهميه عندما نتكلم على الوجود بصفه عامه، او ما يسمى بالوجود الكلي. انتم تعرفوا ان في الغنوصيه هناك وجود كلي اللي هو متكون من نوعين من الوجود ما يسمى بالوجود العدمي والوجود المادي وهذوما نوعين من الوجود كل واحد عنده الخصوصية متع بينما في عالم الوجود المادي هناك موجود ما يسمى الوجود العدمي بينما في الوجود العدمي الوجود المادي غير ظاهر وموجود في الباطن بتاعه طبعا الفكره الثانيه فيما يخص السلبي في الغنوصيه ان السلبي والايجابي لهم نفس القيمه ان لم نقل ان عندما نتكلم على الوجود الكلي اي العدمي والمادي السلبي له اكثر قيمه اما النقطه الثالثه في الغنوصيه السلبي يرمز الى عده اشياء لا يرمز إلى الأنثى فقط فهو يرمز إلى الأرض إلى التحت يرمز إلى الخلف يرمز إلى اليسار يرمز إلى عدة أمور حتى أنه يرمز إلى المكان أو يرمز إلى الفراغ كما أنه في الوجود الكلي يرمز إلى العدم إذن هنا نفهم أن في الغنوصية السلبي جدا مهم وهو يعتبر القاعده وهو الذي اوجد الوجود لانه يحتوي في داخله كل شيء هذه قيمه جدا مهمه ونقطه جدا مهمه فيما يخص السلبي نضرب لكم مثال حول هذا الموضوع احنا لو ناخذ مثلا الارض هذه اللي عايشين عليها احنا نحسب ان الصفر هو مستوى البحر فكل ما ارتفع على مستوى البحر نسميه ارض نسميه هضاب نسميه جبال فهذا الكل نطلق عليه ايجابي وكل ما هو تحت مستوى البحر نطلق عليه سلبي واحنا نعرف اللي تحت مستوى البحر او اعماق البحار موجوده الجبال وموجوده اشياء كثيره جدا يعني هنا السلبي لا يقل قيمة عن الإيجابي وإنما هي طريقة تعارف بشري من أجل إنها نقسم هذا الوجود المزدوج الذي متكون من السلبي والإيجابي أما النقطة الرابعة والذي هي مهمة هي ما يسمى بالسلبي في الغنوصية يحتوي الإيجابي أي مزدوج له نوع من الازدواج فهو يحمل طبيعة تناقضية يعني المتناقضين نلقاهم في السلبي في نفس الوقت فلهذا يجعل السلبي أقل وضوح والسلبي أقل فهم والسلبي أيضا بالنسبة لي نحن أكثر تعقيد فالسلبي يعتبر من العناصر الاكثر اهميه في الفكر الغنوصي عندما ننظر للوجود الكلي هذوما الاربعه نقط المهمه اللي يلزمنا نفهمها فيما يخص السلبي اذا احنا ما باش ناخذ كل الاشياء السلبيه اللي موجوده في الوجود المادي احنا نأخذ الانثى الانثى هو احد جوانب الامور السلبيه اللي موجود في الاحياء بل نذهب اكثر من ذلك اللي هو موجود في الحيوان ما يسمى انثى وذكر وطبعا موجود في الانسان طبعا الانسانيه غيرت كلمه انثى وذكر وأطلقت عليها مرأة ورجل لأن الإنسانية بدأت تكون ما يسمى مصطلحات خاصة بها من أجل تكوين ما يسمى الأسرة أو المجتمع إذا إحنا في النظرية و وفي الفكر متاعنا كل ما عنده شكل أنثى هو امرأة وكل ما عنده شكل ذكر هو رجل طبعا كما قلت لكم المرأة والرجل هي مصطلح إنساني بحت كما أن الغنوصية ترى أن ما نطلق عليه نحن البشر على أساس أنه امرأة يمكن يكون عنده طبيعة أنثوية كما يمكن أن يكون له طبيعة ذكورية وما نطلق عليه رجل يمكن أن يكون له طبيعة أنثوية كما يمكن أن يكون له طبيعة ذكورية، إذا هون الغنوصية ما تؤمنش وما تستعملش كلمة امراة وراجل، احنا اللي نستعملوا فكرة امراة وراجل، إذا فهمتوا أن مصطلح مرأة في الغنوصية غير موجود وإنما موجود مصطلح أنثى وذكر كما أن في الوجود موجود مصطلح. سلبي وإيجابي. نظن إن الفكرة واضحة وباينة بالنسبة للمفهوم الغنوصي. إحنا توا في الفيديو القادم باش نحاولوا نفهموا علاش الأديان أو المعتقدات ربطت البكارة بالأنثى أو ربطت البكارة بالمرة. باش نفهموا إن هذا الاختيار لم يكن صدفة. وإنما اعتماد على فكر غنوصي عميق وهنا قبل ما نختم هذه الفيديو حبيت ناكد أكد حاجة أن الفكر الغنوصي يعطي أهمية للمرأة كبيرة يسر ولو نرجع لكل الكتابات الغنوصية لليهود أو المسيح أو حتى الديانات الأخرى أو حتى الإسلام يعني ما يسمى بالصوفية اللي هو يعتبر فكر نلقاه إن المرأة لها قيمة كبيرة جدا ولو نرجع للمعتقدات القديمة تعتبر المرأة هي واهبة الحياة وهي التي أوجدت الوجود وعندها قيمة كبيرة جدا ولكن الديانات الأرثوذكسية أو ما يسمى الديانات الرسمية اللي يقودوها رجال دين من كل الاديان نلقاو انهم طيحوا قيمه المراه وغلقوا عليها كل الابواب لانهم يعلمون ويعرفون قيمه المراه في الغنوصيه ولو قالوا الحقيقه حول قيمه المراه في الغنوصيه سوف يفقدون قوتهم وسيطرتهم على الاشخاص اللي يؤمنوا بالمعتقدات متاعهم ولهذا الأديان نجم بكل صراحة وكل الأديان بغض النظر مهما كانت أهانت وأذلت المرأة وهذا ليس صدفة وإنما عم لأن من يملك سر وسلاح المرأة هو ينجم يملك الناس بينما الغنوصية هي التي تعتبر المعرفة والتي تحرر الانسان تذكر حقيقه المراه واهميه المراه في الوجود. طبعا مانيش نقلل في قيمه الرجل وانما اذكر القيمه الحقيقيه للمراه التي هي جمع النقيضين والتي هي الاصل والتي هي العدم الاول ومن هنا نتصور بديتوا تفهموا علاش الأديان أو ما يسمى بالمعتقدات ربط البكارة بالمرأة نظن الفكرة واضحة وشكراً على المتابعة شكراً على التشجيع وشكراً على التوزيع ومع فيديو قادم باش نعرفوا شنو الربط اللي موجود من بين البكارة والعضرية والمرأة في الأديان والمعتقدات وما هي الحقيقة التي يمكن أن نستنتجها من ذلك ولماذا الأديان أخفت هذه الحقيقة ولماذا الأديان طيحت سعد المرأة وقدرها شكرا وبسلامة ومرة أخرى شكرا على المتابعة وشكرا على التوزيع وشكرا على التوزيع بسلامة تنمير you uh -huh.